Нормально? Так! Ой! Йо, боже, це треба зупинитися! Місто Сновсько! Страш! І хай у вас світ зачекає. Пожалуйста. <laughs> <speaks> а ви здоровлюєте? Ну, далі. Повністю, чим я палатка закрутає. Ну що, готовий? Нам сюди. З кожним днем Юрко набирається все більше і більше досвіду, і вже він мені вказує, коли нам, куди нам треба рухатися. Так, і ми сьогодні хочемо досягнути а, місця, де Дніпро заходить в Україну. Це на кордоні з Білорусю. Відстань десь 125 кілометрів. Ну, у нас є хитрий план. Якщо нам повезе, то тоді, я сподіваюся, ми сьогодні досягнемо нашої мети. Доброго ранку! З вами Андрій Жиромський і Юрій Солошенко. І ми в подорожі з півночі на південь України. Стартуємо в новий день. Зранку нас чекає отака дорога. Ні, ну, може якимись ділянками ми можемо приїхати. Пісок мокрий, прикинь, то тут ми вже зможемо їхати. Будемо приїхати, як коники з велика на велик. Така вона доля мандрівників на далекій відстані. Можна, звісно, дорогами їхати, але це не наш метод. Неман, Ой! Ой! Ой! ой ой ой А-а-а-а! Звісно, давтору пофіг. Прокочив поїхав далі, а нам це скотніше дається. А! А! Ой! Отакі перешкоди зустрічаються нам на шляху, які ми з мужністю долаємо. Ой, ой! Це яке село, і схоже, що воно покинуте. Ну, але підходить мережа. Тут витоптано трошечки гір, а на карті нічого немає. Ми так подивилися на будинки. І на будинку є номер дома 186. І здається, що це околиці села Тіхановичі. Оце теж Дастер. Ні, дивіться, вот тарох ні. А на ті Тіхановичі чи не? А це що таке? Ну, — Оце ж, А, це починається. — Ви ви я не можу Це наше життя таке у стражданнях. — ЖПС показує дороги, на дорогі немає. Да, — да, да. там з'явиться, а ви туда, Ми їдемо до Соснівки, потім на Городню і хочемо виїхати з тої сторони, щоб ви орієнтувалися. Це Лоев. Тільки це Білорусія, а там Дніпро заходить в Україну. Ми туди хочемо виїхати. А, ну, на Городню прямо, так, чи, да. на Шорст і на голодню ви попадете. Зараз буквально трохи буде асфальт, так що не От ага. Дивіться, голодню ви попадете, зараз хоча на Шорст зайдете. Ага. В Шорсті там по прямої на Городню. Та ви так. шо? Да. Так, що там хочао 30 км від Шорста. До Шорста 25, зараз оце з Тихановичем. Ага. Потім на Шорста, там є дорога сюди, на, на, на цей не їдте, там є дорога на голодню пряма. 30 км по асфальту. І оттуда відгородив. Клас, вашим, вашим... клас. Дякуємо, дякуємо. Ага, на картах це дорога. Це полігон для військової техніки. Йо-ма-йо. -йо. Гляньте там колія яка. йо ого. Одною рукою веду велик і фільмую. Хух. Радість-то яка. Асфальт. Ура, ура, ура. хти йдрить Мадрид. Насилений пункт вказівників не було, і ми так їдемо так уже розмірено, там швидкість набрали. І тут в один голос: "Йо-майо, -йо, це надо зупинитися. Дивіться хата. Супер. А вона ще вкрита очеретом, а зверху, я не знаю, для чого то зробили, може це вже коли тут жили, накрили толю. Йо-майо. Нічого не видно. Оце так хата. Да, все поросло, все занедбано. Тут ще драбини висять, знаєш, то як на старих хатах. Тут вікно розбите і воно такою старістю дме з того з будинку. Ну, будинок вже приходить. Отак от от ми обережно ми не будемо туди залазити. Але фіраночку. Зараз отак от, от. О! Трошки зазирнемо. Ось тут фото є. Дерево побито, це шашель ми називаємо, шашелем побило. Ну, ми закрили ліконце. Хоч би ніде тут не провалитися. Так, да, клас. Населений пункт Іванівка, я подивився по карті. От така хата. Хто знає про неї, можете писати в коментарях. поки я там бігаю за камерами, там, поки виставляю проїзди, а мій товариш терпеливо чекає на мене. Ти не поміняв. Я поміняв. А може місто Сновськ заїхали, пообідали, дуже смачно пообідали із з першим, і з другою стравою. Тепер вже спати хочеться. Може, ну, його не поїдемо нікуди? — Та не, надо треба От, були грандіозні плани, але, мабуть, сьогодні у нас не вийде тих грандіозних планів. Ну, рушаємо далі на городню і далі будемо вже вирішувати по ходу ситуації. Місто Сновськ. — О, так це, може, з нами поїде? Ні, не, не поїде. Велике будівництво триває по всій Україні. Тут будується міст. Ой, хоч би тут не впасти. Ось новенький буде місток Між містами Сновськ і Городня. Тільки мені здається, що взагалі нічого не будується. Щось тиша якась стоїть. А, аб... точно. Яка краса, ви подивіться там. Ліси, ліси, ліси. Хоча знака там на початку і не було, але мені здається, я таке десь бачив. І це я бачу на Тернопільщині. Оце мені здається велодоріжка мала бути. О, я пізно почав фільмувати. Ну все, вона закінчилася. Артилерія стоїть. У нас є в Україні відомий велоблогер, велотурист Кровец. Мені постійно подобається, коли вони їдуть з дружиною. Він каже, Олеся, молодець. Вот 30 кілометрів в час видає. А Юра молодець. 25 кілометрів на годину тримає. Юра молодець. Молодець, Юрко. Ідріт, Мадрід, Строус! Строус! Гвоздиківка. А, і тут розводять страусів. Я такий був здивований, а Юрко такий, чого ти кричеш? Чо ти кричеш? Тому що я здивований був побачити страусів тут на півночі України. Це <п 'ят> пункт Городня, Чернігівська область. Ми вже тут і рушаємо далі, на захід. Сьогодні ми не доїдемо, як планували до Дніпра, але завтра це великий шанс, що ми будемо там. Вже проскочили, але тут от цікава якась пам'ятка. А-а-а, ліквідатором аварії на ЧАЕС. Дуже цікаве рішення. А, так це пожежна частина. — Я тебе, ми любимо тебе. — Ось такі мають бути велопарковки. — Ще по пачки є помаленькі. — Непогане враження справило міста Гродня. — Багато цікавих локацій є. — Прямо вони сконцентровані у центрі. — тут ставок ще є. Чешоцы такие, царичка, ци, ци, царичка мабуть. Ну вот такая трактора и у нас вместе стоит. Ну тут по там. Дроздовиця, був колись якийсь пам'ятник, мабуть, красивий пам'ятник був, але лишилася тепер така стела і символи України. Ну, а тут є музей села Дроздовиця, є для дітей тут горочка, видалки. До речі, от скільки ми їдемо, багато де у селах є такі майданчики. Хоч і небагато розваг для дітей, але вони є новенькі. Є, звісно, такі совітік-совітік. А в більшості вже є там пару гойдалок та якась нова гірка. О, ковані пасуються. А тут, мабуть, без коней ніяк. І тут треба автівки ремонтувати. Так, що місцеве СТО. Жіночка з магазину вийшла, нам підказувала, Дорогу до будуща. І каже, та наше вам тут будуще. Там всього п'ять хат. Нам то не цікаво саме ціло. Вона, шлях перелягає через нього. Так, да, страшні будинки такі. Трошечки жутковато якось. Я не звернув на це уваги. А Юрко каже, дивись, тут ще тротуар був. Точно. Цього року я вже був в одному будищі. На Черкащині. Батьківщина. Шевченка, того Тараса Григоровича, а не Андрія. Не будайте. Вон, я ти хотів подивитися, старі хрести. Тут цвинтар. Хочеш, давай зайдемо, подивимось. Може там рік якийсь буде. А це буде ще у Чернігівській області. Ух. Ну так, да, міста тут. Тут капець які глухі. Такий цвинтар. Доволі такий доглянутий. Немає ані написів, а нічого немає. А, ні, є написано. Є. Ну, 31-го року народження, а похований, ну, 99-го не дуже так і старе. Так, да, не, не дуже старі тут поховання, 60-й рік, саме старе, що ми знайшли. Но ми не хочемо далі залазити у глиб кладовища, і так зрозуміло, що воно дуже старе. Медрід Мадрид, ми сподіваємося, що ми тут наберемо води, <words> <this> а тут щось Тиша, тиша, як ось там на кладбищі. Алілуя! Алілуя, тут все ж таки живуть люди. Супер, краниця. Ну да. Скажіть, будь ласка, там питна вода там, в криниці? Так. Да. Да, можна використовувати. Дякуємо так. вам. Чи багато вас тут лишилось? Ну, то порядно ще. А, то кілько, по, по кількості. По кількості? Ну, я знаю, чоловік, наверное, 14. Молоть є? Ні, молок. А, так, да, є там один парень в селі. А, Не, Поїжджали, хто в Венгриї, хто. У. Були такі, це. Все, як везде, да? Ну, да. так. Все, не будем відволікати, бо ви там на проводі. Да. Дякуємо, до побачення. Бережіть себе. Ось тут так, У нас карма — починати день з бездоріжжя і завершувати день бездоріжжям. Але ми за сьогодні дуже добре вжарили, 85 кілометрів вже, і це дуже, ну як, як на теперішній час. День коротенький, нам не вистачає всього якоїсь години, щоб досягнути мети в 100 кілометрів. Зараз вже будемо вставати на ночівлі, тому що буде скоро темніть, і нас чекає бездоріжжя. У мене вже історичний сміх Ви бачите, тут навіть населений пункт закінчився Обмеження по швидкості все знято, можна топтати Нехай у вас світ зачекає. Хоча, він не так чекає, ми в таких грібенях. а ні зв'язку, ні холеру немає. ти доругайся не ти. Чого ти, ти матюкаєшся? Ну тут з будища зараз прийдуть місцеві, скажуть, дядько, чого ти матюкаєшся? Та я б, не, можна було б і сотню втоптати, бачиш ж. Ні, є, але ж ну за до більшого дня і 130 можна було вперти. Все. Друзі, ви подивились майстер-клас зі встановлення намету від Юрка Солошенко.